אני ריקי ואתם צופים בספרייה בדקה בואו נקירת את חיפוס חיפוש אחד ואתה אוכלו לאתר את כל חומרי הספרייה טוב, אז איך אנחנו מתחילים בחיפוש? נכנסים למערכת באמצעות תיבת החיפוש שבאתר הספרייה אם אני מחפשת חומרים למשל על פריז אני מקישה פריז ותיבת החיפוש, בלא חשוב באיזו צורה הוא מקבלת הרבה מאוד תוצאות בצד ימין תראו שניתן לצמצם או את רשימת התוצאות אפשר אותם לפי ספרים לפי תמונות, לפי מפות ואפילו סרטי וידאו כן, כן, גם סרטים יש לנו בספרייה הגבלה נוספת ונפוצה היא הגבלה לפריטים בעברית ברשימת ההגבלות לפי שפה אני בוחרת עברית צמצומים נוספים שאפשר לעשות הם לפי שנה, לפי נושא או לפי מחבר כדי לחפש מאמרים נצטרך לעבור ללשונית מאמרים בעברית, מאמרים באנגלית חוזרת לרשימת התוצאות שלנו אם אני רוצה את הספר, עכשיו, יש אפשרות הגבלה לפריטים בגישה אלקטרונית. שימו לב, בחיפוש קיבלנו 288 פריטים וצמצמנו לשלושים בגישה אלקטרונית. נו, קיבלתם תיאבון? מי אגמין בגד? אני. או, כמו בפריז, אה? אגב, את זה לא תוכלו למצוא במערכת חיפוש אחד. ביי, אני ריקי, נתראה בספרי הבדקה.